علمتني الليل واهس والشمس تشرب ضواي وما ترده، وعلمتني الماي ضيفي يسير بليل السواج الأحدى ورده، وعلمتني القلب بيت مثل بيت البي وان الوالد على فراق ولده، وعلمتني القلب طير طير حبه لونه احمر ترضب الصحراء اهده وعلمتني وعلمتني وعلمتني دروس عدة وأنا مهر أنها بساعتي جافت ودة وأنا قاعد تلم جلدها وتسعف في الغرقان جلدة وأنا ريت تنم هواها وتسع في الغرقان عنده يلي السيف بيدك ليش تتهم به غمدة وصل البلدة تعشقنا وتزعل بوجه الشوارع لأنك انت بغير بلدة الناس تجرد بالبضايع وقلبي خاف يشوف غيرك قلبه يوميه يا جردن. اذن قلبي باسمك هكذا انا اموت وما اقلك هكذا انا طفل قلبه تجاوز هكذا انا الويه ارجوك خافي يعم علي قنديل من, من قناديل مدينتي دائما ما ينير ازقه ليالينا الحالكه مزمارا من مزامير ال داود القريب والحبيب جدا رادود المبدع الشيخ علي العكراوي انا وانتم نحييه بالتصفيق السلام عليكم السلام عليكم سادتي اخوتي الحضور الكرام ورحمه الله وبركاته كل الحب والود لهالجمعه هاي وهالناس هاي طيبه الله يحفظكم ان شاء الله ويديمها عليكم بهذه الفرحه اللي هي فرحه حسن وسجاد نتمنى لهم ان شاء الله من العزيز القدير ان يرزقهم الذريه الصالحه والحياه الزوجيه السعيده ببركه الصلاه على محمد وآل محمد حيلي حيلي يطيح واتوجع للخيال، حيلي فيها مجال توقفون ولو تعبانين، احنا مريض نتعبكم اليوم، وراكم شغل بالليل، ضيل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بعد أحس بي اول مره واقف يعني وقفت مبينه مال اول مره بس جاد مال مو مال اول مره مو صحيح لو انا مشتبه مو صحيح ما ادري هذا احساسي بعد حيلي حيلي يطيح وتتوشع على الخيال يمن بسمه تحرك شفتينك بعد طولي بعد طولي يا طولك جبل شكليت يمن نبرت على حتى بونينك تارسني عشق من جدمي للراس او بارد كل حضن ما حنينك بربع حسنك ألف يوسف يضيعون عجيب شلون شلون شلون أهلك حارسينك أو الله مو عبط من سوى الغروب أحمر حتى يصبغ شفتينك حبيبي ببيش وصفك حتى جازيك أو مني شبهك ومثلك بيه زينك حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي, حنيحة حبيبي, حبيبي, حنيحة حنيحة حبيبي حبيبي حبيب انت العراق العراق العراق او خصك الله بهذه بت حيد روحي يبت حسينك صلوات للعشاء قريد أقرأ قبل القصيدة شو اعطيكم إي والله ها بالكم يميلولا يقول ضمن ضمن قصيدة عشق ضمن بسواد العين او ضمن سوالف وفاء وحجاية محبين او ضمن حلف على العهد ما بين حب اثنين او ضمن هلاه هل العرس، هلاه هل العرس ومسامره معيدين بالك يمي ولا ضمن ضمن ضمن ضمن قصيدة عشق ضمن بسواد العين أو ضمن سوالف ضفى وحشاية محبين أو ضمن حلف على العهد مابين حب ثنيين أو ضمن هلاه العرس ومسامر معيدين أو ضمني قمر للسهر والملقى البعيدين أو ضمني شمس للدفل خاطر البردانين أو الصلح للزعل والبوس على الخدين أو خلينا نقول الجرح وقتها صاير زين وتبى وسوي الفرح عطشان حفنا سنين بس عندي أمك طلب لاب العمر يوميا يوميا يوميا والدين صاغ صوغ العلو طشنين نذر لحسين صلوات خومات عباني اي والله انا اللي ادري بيكم اليوم يعني للصبح والله خوماتكم شيء يا جماعه ما مستعجلين لا والله لثلاثه زين هاي هي يلا وياكم للصبح للصبح جماعه هذول يدرون براحتهم بعد ما لنا شغل. <تصفيق> أخو زينب هذا أبو الغيرة، أخو زينب للعباس، أخو زينب هذا أبو الغيرة والوفاء يطوفه علي باس جفوفه والوفاء يطوفه علي باس جفوفه أخو زينب هذا أبو الغيرة والغيرة. أخوزي أنا بهذا أبو الغير أخوزي أنا بهذا أبو الغير والوفاء يطوفه على لباس جفوفه والوفاء يطوفه على باس جفوفه أخو زينب هذا أبو الغير هلا هلا أخو زينب هذا أبو الغير الله الله والوفاء يطوفه على باس جفوفه والوفاء يطوفه على باس جفوفه أخو زينب هذا أبو الغير أعلى وخوزين بهذا أبو الغير الله الله وقمر قمر هاي العديره نويل دراع الغيره قمر هاي العديره نويل دراع الغيره على النهر تفسيره على النهر تفسيره ابو الفضل عباس ابو الفضل الله الله على القمر هاي القمر يا قمر هاي العديره نويل دراع الغيره على النهر تفسيره ابو الفضل عباس ابو الفضل الله الله بالحرايب من طب عيون نار بالحرايب من طب عيون نار وتذهب ونعم كاف لزينب ونعم كاف لزينب ابل فضل عباس ابل فضل اها الشاطي ها ها الشاطي آه ها الشاطي آه ها وعلى شمرها الشاطي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 زي بهذا ابو الغير. الله الله وقمر هالعيديره نولد عاقر غيره قمر هالعيديره نولد عاقر غيره على النهر تفسيره على النهر تفسيره ابو فضل عباس ها ايه ابل فاضل اصلاح ابل فاضل الله الله بالحرايب من طب يونا نهار وتذهب بالحرايب من طب يونا نهار وتذهب ونعم كافٍ زينب ونعم كافٍ زينب ابل فاضل عباس ابل فاضل عباس على الشاطئ ها آه. على الشاطئ ها آه. على الشاطئ شمرها شوفوا على الشاطئ ها على الشاطئ شمرها شوفوا على الشاطئ ها على الشاطئ شمرها شفوفه على الشاطئ واخو زينب هذا ابو الغير الله واخو زينب هذا الله الله يذبح بخزراته كرب صلاته يذبح بخزراته كرب صلاته تزعر صرخاته تزعر صرخاته ابو فضل عباس ابن فضل أبو الفضل, هزار الصارخاته. هزار الصارخاته. أبو الفضل عباس ها يذبح بخزراته كارب إليه صالاته يذبح بخزراته كارب إليه صالاته أزعر صرخاته أزعر صرخاته أبو الفضل عباس ها على المينا يصدر بالحرب يتبختر على المينا يصدر بالحرب يتبختر هذا زلمة حيدر هذا زلمة حيدر أبو الفضل عباس اه يا ابو الفاظ العباس هنياله هنياله اه هنيال حيدر بالكافل هنياله اه هنيال حيدر بالكافل هنياله اه هنيال حيدر بالكافل هنياله اه اه قوسي انا بهذا ابو الغير ايه اخو زينب هذا ابو الغير، الله اخو زينب هذا ابو الغير، الله الله لخته ما يتعده لو تفزع بشدة، لخته ما يتعده، لو تفزع بشدة يمها ما يتبدى، يمها ما يتبدى ابو الفضل عباس ابو آه، رايه الحبيده بالخدر تجويده رايه الحبيده بالخدر تجويده نل لك تسديده ابو الفضل عباس ابو الفضل فابل... او ابو الفضل عباس راعيها ها آه، راعيها ها آه، وراعيها عباس الخور راعيها راعيها عباس الخور راعيها ها آه، راعيها عباس الخور راعيها ها ورغيها عباس الخوه يا واخو زينا بهذا ابو رغي اعلى واخو زينا بهذا ابو رغي الله الله والوفائي طوفه عن باش شفوفه والوفاء طوفه على باش شفوفه واخو زينا بهذا ابو رغي واخو زينا بهذا اي واخو زينا بهذا, أخو زينا بهذا, أخو زينا بهذا الله الله جيش ابد ما يعيبه من عادي ترتيبه جيش ابد ما يعيبه من عادي ترتيبه اقوم ارحاش مهيبه اقوم ارحاش مهيبه ابو الفاضل عباس او ابو العباس عباس آه ها والجثا آه عباس آه او عباس من زغره آه من زغره آه من زغره عباس ويرهب من زغره آه من زغره عباس ويرهب من زغره آه من الزغر آه آه ابو اسو رهيب من زغرة ها ها من الزغر ابو اسو رهيب اخوزي انا بهذا ابو رغي اخوزي انا بهذا ابو رغي الله اخو انا بهذا يذبح بخزراته كربلاء صالاته يذبح بخزراته كربلاء صالاته تزعر صرخاته ابو الفضل عباس آه على منا يصدر بالحرب يتو بخدر على منا يصدر بالحرب يتو بخدر هذا زلمة حيدر هذا زلمة حيدر أبو الفضل عباس هني على ها آه آه و هني ها هه آه هني حيدر بالكافي آه هني على إي هني على حيدر بالكافي هني ها هه آه هني حيدر بالكافي هني ها هني حيدر بالكافر هنياله هني على حيدر بالكافر هنياله هني على حيدر بالكافر هنياله هني حيدر بالكافر هنياله هني على حيدر بالكافر هنياله اي وهني حيدر ها خوتي ها الك الك هاي الك هاي اسمع يقول خالب خيل بخيل ردمت والشرد مبخوت خالب ردمت والشرد مبخوت يدرون الوصل لا بلا جدال يموت مو صحيح لو لا خالب خيل بخيل ردمت والشرد مبخوت يدرون الوصل لا بلا جدال يموت بالحومه يصير على الكفر لاهوت بالحومه يصير أعلى الكفر لاهوت ها وزين يعرفونه ها زين يعرفونه معروفه فنونه كلهم يدرون ما يرحم <تصفيق> كلهم يدرون ما يرحم ما <تصفيق> يرحم كلهم يدرون ما يرحم كلهم يدرونه ما يرحم كلهم يدرون ما يرحم <تصفيق> <تصفيق> كلهم يدرونه ها يدرون ما يرحم كلهم يدرونه ها يدرون ما يرحم كلهم يدرونه ها كلهم يدرون ما يرحم بعض بعض منهم شرد من شافه وحده يصول بعض منهم شرد من شافه وحده يصول وبعض وبعضهم وبعض قال عيب شلون ارد مذلول اسمع بعض منهم شرد من شافه وحده يصول وبعضهم قال عيب شلون ارد مذلول واحد واحد جيش الشيكتل هذا ما معقول واحد جي الشيكتل هذا ما معقول ومن شافه وزوده من شافوا زوده ذكرهم عوده، من شافوا زوده ذكرهم عوده، <beers and plusieurs> قالوا حاصوده من طوبهم قالوا حاصوده، قالوا حاصوده من طوبهم قالوا حاصوده، قالوا حاصوده من طوبهم قالوا حاصوده، ها قالوا حاصوده من طوبهم تعبت تعبت تعبت والله قلت فيك للصبح اسمع يقول حصدهم سيف ابو مثل ما يحصد المنجل حصدهم سيف ابو مثل ما يحصد المنجل اللي يشرد بي بخت خلص الظل لموتته اتعجل حيرهم قمر هاشم حيرهم قمر هاشم يوم الساحه تترجل حيرهم قمر هاشم يوم الساحة تترجل وبس جرد سيفه بس جرد سيفه سي يختار بكيفه بس جرد سيفه يختار بكيفه منهم رد حيفه بس هو منهم رد حيفه بس هو منهم رد حيفه بس هو, هو منهم رد حيفه بس هو, هو منهم رد حيفه منهم رد حيفه بس هو, هو منهم رد حيفه من رادي حيفة بس هو منهم رادي <تصفيق> أبطال الجيوش بشفة جندلها يطبع الجيش خل العالي أسفلها ويدق صدره لزيانب هو كافلها يدق صدره لزيانب هو كافلها وحاخوتها ها هلا هلا هلا, هلا والنعم احمد على الخوله <سؤال> <wir. سؤال> كلموت على الخوله ملك <سؤال> موت على الخوله ها. ها. ها هلا ها ننعادش ملك موت على الخوله والنعم والنعم والنعم والله هلا ها ها, ها. ها. على الخوضه <تصفيق> ها. ها. ها هلا هلا ها. عفيه عفيه عفيه عفيه عفيه عفيه, عفية, عفية, عفية. <تصفيق> <هلا>. الموت <تصفيق> <يا> على الخوضه <تصفيق> <علي الله. تصفيق> والنع، والنع، والنع، والنع. أول للعرّيس هل هو لا، للعرّيس هل هو لا، للعرّيس هل هو لا، للعرّيس هل هو لا، للعرّيس. بكيش هاي. آه، أول للعرّيس هل هو لا، للعرّيس هل هو لا، للعرّيس هل هو لا، للعرّيس. اي بعد ما شاف العرس الشاب ما ماخذ درس ما شاف العرس ما درس اليوم حندكن في السويدو واليوم او راحت روح قيل له لو للعريس هل هو لو راح اجروح قيل له لو للعريس أي بعد المال لازم يسراه باتي يشوف في المرة بعد المال لازم يسراه باتي يشوف في الامارة. من القاهرة ماروا من القاهرة ماروا مرا وبحالة ترقى بجولة أي وبحالة ترقى بجولة للحرس هل هو لو أي وبعد فرح السبعة تروح كلها كشقتة أو بعد فرح السبعة تروح كلها كشقتة تصير حالة حالته والصير او يحتار بين للعريس والعريس هل هولول للعريس اي فلوس ما يقدر يضم نلقى هريش يشبع حظمه اي فلوس ما يقدر يضم نلقى يشبع يصير بس جلد وعظم ويصير اي ويصير بس, بس جلد وعظم وبحاله العب جوله للعريس هل هولول للعريس اول العريس هل هوله اول العريس هل هوله بارك وله بارك وله الغالي باركوا وله بارك وله اي بارك وله بارك وله العريس الغالي باركوا وله بارك وله العريس الغالي او العريس وربع يزفون على العريس وربع مع العريس وربع يزفون العريس وربع العرس وراء بقزه فون العريس وراء بقزه فون العريس وراء بعد روحي هل هو له أول العريس هو هل هو وللعريس هل هو له هل هو له أي بعد ما شاف العرس الشاب ما ما العرس الشاب ما ما درس اليوم عنده شمس فيلس واليوم راح تروح قلو لو للعريس هل لو للعريس اي أيوة وبعد, وبعد فرح السبعته تروح كلها كشخته او بعد فرح السبعته تروح كلها كشخته والصير حالة حالته والصير او يحتار بالمدلول لو للعريس هل لو للعريس هل اي فلوس ما يقدر يضم نلقى هري يشبع حظمه فلوس ما يقدر يضم نلقى هري يشبع حظمه بس جد وعظمه ويصير اي أيوة وبحاله تلعب جولة هل لو للعريس للعريس